الله great to have you يا سيد <تصفيق> آه، السلام على من العقل ونبذ النقل وفكر. اليوم نجم نتكلم عن الأندلس وغزل الأندلس وقصة العرب والإسلام في الأندلس. آه، طبعا ضيفنا الكبير آه، أحد قامات التنوير في الشرق الأوسط أخونا الحبيب كريم العبيدي. اهلا وسهلا كريم العبيدي اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك واهلا وسهلا بكل ضيوفك اهلا وسهلا بهم الكل وانا سعيد اني نتعدى في القناه نتاعك صراحه عندما ترسل لي باش نتعدى في قناتك يعني شيء يشرفني كثير لما تحتوي من حريه الكلمه وتحتوي معناتها الانسان حسره روحه في داره كما نقولوا كلامك وسام شرف يا اخ كريم ويشرفني جدا ومن ومن هذا المنبر دعوه لكل اخواننا واخواتنا اللي عنده اي طرح اي فكر اي موضوع اهلا وسهلا بدون اي تدقيق واي تغيير طرح الافكار بصوره حره تماما كريم انا سبب هذا الموضوع انا مطلع على الاندلس من يعني من فتره طويله جدا وقبل اسبوع او اسبوعين صار حديثنا مع شباب كثير من اصحابنا ورايت من الاختلاف السرد والفحوى والاسباب الغزو وهكذا فبصراحه عاوز اعمل يمكن حمله صغيره للتعريف بالاندلس وهذه كمان دعوه لكل الاخوان اللي عنده اطلاع من كتب معينه من اي مصادر انه يتواصل معنا ونضع الاضواء على الاندلس واسبانيا وما حدث في ذاك الوقت. كريم مشكور تطوع لهذا الامر وانا بصراحه عاوزها من السلام عليكم كريم عندنا ساعه واحده وسنغطي الغزو وفي حلقه اخرى نغطي الهزيمه او طرد المسلمين من اسبانيا وهكذا فمن وين نبدا من اين نبدا بهذا الموضوع؟ اوكي اول حاجه حبيت نقولها سيسال اول نقطه يجب ان يعلم يعني السكان شمال افريقيا والشرق الاوسط أن كل تاريخنا وكل المعلومات موجودة في المصادر الغربية، الغرب قام بما يجب أن يقام به في دراسة تاريخنا منذ أربع قرون، كل شيء موجود في المصادر الغربية، المشكل أن هذه المصادر لم يتم الاطلاع عليها من طرف المثقفين بتاعنا. وحتى من اطلع عليها كتم سرها ويروجون للاساطير اللي موجوده في الكتب الاسلاميه. اذا احنا كسكان شمال افريقيا والشرق الاوسط ما عندنا حتى عذر باش نقولوا ما نعرفوش تاريخنا. ابحثوا وتكلموا تلقاوا الحقيقه الساطعه في المصادر الغربيه والغرب لا يخفي الحقيقه هذه نقطه اولى طبعا عندما نقراو في الكتب الاسلاميه حول ما يسمى الغزو او الفتح الاسلامي لإسبانيا او الاندلس نقراو معناتها اشياء عباره على خرافات مثل في كتاب الف ليله وليله يعني المسلمين دخلوا للاندلس العدو امامكم والبحر وراءكم وغيرها من الخرافات اللي نقراوها في الكتب تاعنا ولكن عندما نرجع وندرس تاريخ شمال افريقيا والاندلس او اسبانيا واوروبا في ذلك الوقت في القرن السابع الميلادي سوف نكتشف حاجه اخرى انا باش نبدا بنقطه واحده سيسأل اول حاجه كثير يمكن إخوتنا مع في الشرق الأوسط ما يعرفوش العلاقة شمال إفريقيا بأوروبا أحنا عندنا لدينا علاقة قرب وخاصة المغرب الذي عندها علاقة قرب مع إسبانيا من وقت الفوندال يعني هذا من قبل العصر الحجري كانت الشعوب تتنقل بين المغرب وبين إسبانيا بطريقه عاديه جدا انا لا اذهب بعيد في التاريخ وقت الفوندال انا اعود الى ثلاثه قرون قبل الميلاد ثلاثه قرون او أربعة قرون يعني في عهد ما يسمى السيطره نوعا ما الرومانيه الفينيقيه على البحر الابيض المتوسط واحنا نعرف ان الفينيقيين في الاول يعني قبل الفينيقيين الجدد اللي اسسوا قرطاج يعني البونيقيين كانت عندهم مواني في كل البحر الابيض المتوسط تقريبا الجنوبي واسبانيا يعني جهه برشلونه وغيرها وهذا اللي ما يعرفوش ياسر من الناس ان في البحر الابيض المتوسط احنا توا الان نشوفوا ما يسمى بزوارق الهجره هل تدروا ان زوارق الهجره كانت موجوده من وقت الفوندال يعني كان هناك تجار موجودين في البحر الابيض المتوسط ليس لهم علاقه لا بروما لا بفينيقيا لا بقرطاج لا شيء هما ياجرون معناتها البواخر نتاعهم للتنقل من جنوب البحر الابيض المتوسط الى شمال معناتها الى جنوب اوروبا سواء من جهه ايطاليا وسقليه سواء من جهه المغرب في المغرب عندما تقف في طنجه تشوف إسبانيا، تشوف الضوء يشعل في الليل، يعني مسافة جدا قريبة، ونفس الشيء عندما تقف في تونس، في منطقة من تونس، تشوف إيطاليا. اللي حبيت نقوله هوني أن التواجد والتوغل الشمال الإفريقي في إسبانيا، كان معناتها في ذروته على حسب المصادر التاريخية، في القرن الثالث قبل الميلاد. يعني في عهد البونيقيين اللي ما يعرفش البونيقيين، البونيقيين هذه هي في الحقيقه الهجره الاولى الفينيقيه، كانت هناك هجره اولى فينيقيه نحو شمال افريقيا، وكانوا تجار واختلطوا بالامازيغ في تونس ما يسمى حضاره يسموها حضاره الماء او حضاره السبخه اللي كانت موجوده من جهه قرطاج الى تقريبا صفاقس الان يعني السواحل هناك شعب أمازيغي كخطر إحنا نعرف أن الأمازيغ هي عدة شعوب وكان هناك شعب ينتشر من بنزرت إلى تقريبا اسفيقس وهذا الشعب ارتبط بتصاهر واختلاط وتقارب حضاري مع الفينيقيين وكونوا ما يسمى بالحضارة البونيقية وهذا الذي سمح للهجرة الثانية الفينيقية الذي البعض يقول هي أسطورة طبعاً مش البعض هي تعتبر أسطورة ولكن وجدت أم لم توجد المهم أن الذي أدى إلى قيام قرطاج هي نتيجة قيام اختلاط بين الفينيقيين والأمازيغ في المنطقة الساحلية للساحل التونسي والهجرة الثانية عندما جات سمحت لقيام ما يسمى قرطاج طبعاً 800 سنة قبل 814 سنة قبل الميلاد ما يعرف بقضية عليسا وقيام قرطاج يعني قيام قرطاج لم يكن صدفة احنا ديما عندما نقرأ في كتب التاريخ نقرأ ديما الأحداث صارت في يوم وليلة ولكن لا نتطلع إلى الظروف والعوامل الذي أدت إلى ظهور ذلك الشيء خاصة إحنا شعوبنا طبعا الغرب يعني مشكور ومثقفين الغرب ومؤرخين الغرب انهم نقحوا التاريخ واعادوا التاريخ وصلحوه على قواعد سليمه الموضوع نتاع اسبانيا هو موضوع كبير جدا يعني كبير كبير كبير معناتها ما تصوروا انا باش نحاول نلخصوا في اقل شيء ممكن سيسال. معناتها نرجعوا للمصادر التاريخيه نلقاو ان هامي الكار برقا الذي خسر الحرب البونيقية الأولى أراد أن يقضي على روما فاتجهها لأن الرومان عندهم أسطول بحري قوي جدا وكل المدن متاحهم متجهه نحو البحر إذا لا يمكن القضاء عليها من جهة البحر لهذا التواصل الحضاري من بين المغرب وشمال إفريقيا وإسبانيا كما قلت لكم كان من عهد الفوندال وكانت عائلات مقسمة من بين إسبانيا ومن بين المغرب اتجه في حملته نحو إسبانيا تقريبا يعني في القرن الثاني قبل الميلاد اتجه نحو إسبانيا وأخذ معه ابنه حنبعل وكان عمر حنبعل 9 سنوات وبقى في إسبانيا تقريباً ثمانية سنوات إلى أن مات مات يعني في إسبانيا وواصل ابنه حنبعل الذي عاش وترعرع وكبر في إسبانيا وعاد إلى قرطاج وحذر ما يسمى الحروب البنيقية الثانية التي هي معروفة وهي حنّا حنبعل معروف هو إلى الآن يدرس في الأكاديمية العسكرية كمخطط سياسي وهو الذي اخذ ما يسمى بالفيله ومعنتها تعدى بهم البحر الابيض المتوسط ودخل بهم لاسبانيا وشق بهم ما يسمى جبال لزال بالكبار يعني فمتكبار جبال يعني عاليه جدا وهدد روما من طريق البر ولكن طبعا الرومان تفطنوا الى هجومه من اسبانيا وهجموا هجموا عليه في في تونس واضطر للعوده وخسر المعركه. اذا هوني النقطه اللي حبيت نقولها سيسان كان عندك سؤال هو التواصل الحضاري من بين شعوب شمال افريقيا واسبانيا. هذه النقطه الاولى اللي لازمنا نعطوها. كان عندك سؤال نجاوبك و... هل هناك تواصل، هل هناك تواصل وهجره معاكسه من اوروبا او اسبانيا للمغرب وشمال افريقيا؟ عاد. عادي عائلات مقسمه انتقال عادي جدا عندما انسان ينزل من اسبانيا الى المغرب او انسان يطلع من ليس في كل اسبانيا اما نوضح من بعد خاطر لازم نرجع للتاريخ شويه اه نوضح اه يعني ان اسبانيا ليس كل اسبانيا بل منطقه في اسبانيا تمثل الان تقريبا ثلاثه ارباع هي الجنوب الشرقي والغربي من اسبانيا فهمت بش نوضح الحكاية هل وهذا حدث بعد قبل الإسلام لم أسمع السؤال هذا حدث قبل الإسلام قلت 300 ميلاد قبل الميلاد هذا قبل الإسلام أنا نرجع مثلا لسنة 700 يعني 711 هو الغزو اللي يعتبروه المسلمين غزو لإسبانيا فهمت نجي ونشوفوا شنو تركيبة إسبانيا نعم في القرن ذاك إسبانيا اللي توا هي مسبوها نسميها إسبانيا متكونة تقريبا من ثلاثة شعوب الشعب الأول اللي يسميوهم القلط فهمت؟ وهي جماعة تستخدم اللغة القلطية الذي يعتبر فرع من اللغة الهندو أوروبية رغم أن القلط اليوم محصورين في بريطانيا و معنتها ايرلندا في المناطق هذيك الا ان في وقت من ايرلندا يعني في الوقت الحاضر وقليل من البرتغال ولكن في ذلك الوقت كانوا منتشرين فهمت في كل شمال اسبانيا وتقريبا في فرنسا وواصلين الى بريطانيا هذايا الشعب هذا الشعب القلت اللي هو معنتها ما يعرفوش عليه من فين جاء اما هو كان عنده خصوصية بتاعه الخاصة هذا موجود في شمال إسبانيا وبقية أوروبا عندك النوع الثاني فهمت اللي هما يسميوهم الإيبيريين وهي شعوب تنحدر من أصول إغريقية رومانية وهي موجودة في شرق إسبانيا خاصة نواحي البيريني فهمت شبه الجزيرة الإيبيرية ثم ثم النوع الاخر فم به طبعا وفما اليهود فهمت اللي اسمهم سفارديم سفارديم هذو اليهود كانوا موجودين طبعا حتى في شمال افريقيا كانوا موجودين وموجودين في البرتغال ولكن فما نوع اخر اللي هو ماخذ الاغلبيه نتاع جنوب وغرب اسبانيا هم القوط وهي قبائل جرمانيه شرقيه الارجح انها جاءت فهمت؟ من جنوب شرق القارة الأوروبية أي ناحية بحر قزوين، فهمت؟ وهذه الشعوب، فهمت؟ كانت موحدة. كانت موحدة، يعني توحد في الوقت في الوقت الإسلامي طبعًا. وكانوا ينتمون إلى مذهب مسيحي هرطقي اسمه الأريوسية. الأريوسية. هذا الدين لو تمشي تدرسه هو لا يؤمن بالتثليث أصلاً. لا يؤمن بالتثليث اصلا وكان محارب حربا كليه من شمال اسبانيا وكانوا يهجموا عليهم وياخذوا لهم نساهم ويقتلوهم ويهزوا لهم وعاملين فيهم شر الشعب فهمت مكرهينهم في رواحهم في وقت وهم كانوا متقسمين الى عده يعني مجموعات وكانوا يعني مكرهينهم في رواحهم يعتبروهم كفار يعني الاوروبيين الاخرين اللي موجودين في فرنسا وفي روما وخاصة روما وقتها كانت كانوا مكرهينهم في رواحهم وديما يعملوا لهم في المشاكل حتى ان احد الملوك نتاع القوط اختصبوا له بنته فهمت؟ يعني معناتها هذا معناتها معناتها مع امور واقعه، المهم خلينا نشوفوا احنا في الوقت اللي ظهر الاسلام نرجعوا شويه من عرشك الفكره واضحه لازمنا نرجعوا للقرن السادس ويعني هو ظهور الإسلام ماذا كان يحدث في القرن السادس؟ كثير لا يعرفون ماذا حدث في القرن السادس والسابع إن الوضع في القرن السادس الميلادي كان العالم يعيش فوضى عارمة أكلت الأخضر واليبس حتى جعل كثير من المناطق أحنا عنا بيزنطة وعنا فارس وعنا الرومان وعنا جنوب شمال افريقيا وعنا الموحدين اللي موجودين في اسبانيا، عندنا ثورة كبيرة ضد الكنيسة الرومانية و الكنيسة الرومانية في شمال افريقيا، عندنا الأقباط اللي يحبوا يسيطروا على الدين المسيحي على أساس هما المسيحية الأصلية، وعندك البيزنطيين اللي الحكام تاعها من بين التثليث والتوحيد، وعندك فارس التي هي تدعو إلى إله واحد أحد هنا يعني المناطق اللي بعيدة على مركز الثقل اللي هي القسطنطينية اللي هي معناتها البيزنطيين والفرس كانوا ما ميحبوش يدخلوا في الصراع هذا وكانت المناطق البعيدة كما اللي في إسبانيا وفي شمال إفريقيا يطلبوا الاستقلال نتاعهم تنجمش تحط لنا الخريطة امتاع التواجد البيزنطي اللي ارسلتها لك وقت القرن السابع ميلادي السابس ميلادي ثواني حبيبي بس ثواني واذا أحصل أوكي خلينا نكمل الحديث إذن كان الصراع قوي جداً بين الفرس والبيزنطيين وكانت الحرب يطلق عليها حرب ال100 سنة وكانت منطقة الجزيرة العربية هي أمان مكان آمن لكل اللي يحب يهرب على الصراع من يهود من نصارى من مسيح مثلثين يعني كانت الجزيرة العربية في ذلك الوقت هي المنطقة الآمنة البعيدة على الصراع لماذا؟ لأن الجزيرة العربية لم تكن في مفترق طريق بين الفارس وبيزنطة. شنو اللي كان من بين فارس وبيزنطه؟ كان دولة وادي الرافدين، كانت سوريا، كانت فلسطين، كانت مصر، كانت شمال افريقيا، كانت اسبانيا، كانت هذه المنطقة على حسب موجود في الخريطة. إذا هنا شنو وقعت؟ فهمت؟ حاجة أخرى سجلها المؤرخين الأوروبيين، يعني المؤرخين الأوروبيين، أن في ذلك الوقت وقعت يعني تغيرات مناخيه جدا مهمه في ذلك الوقت، يعني دامت عده قرون، عده عشرات السنين، وهي سببت جفاف وسببت جوع كبير، خاصه في منطقه الجزيره العربيه. طبعا احنا عندما نشوف الخريطه كانت شمال افريقيا ومنطقه الشرق الاوسط الشمالي، كانوا كلهم عندهم اديان. المنطقه الوحيده الذي ليس لها دين بل هي خليط من بين الزردشتيه ومن بين المسيحيه ومن بين النصرانيه والهرطقيه والمذاهب اليهوديه على جميع انواعها والحنفيه والمناوية وكل الاديان كانت موجوده في الجزيره العربيه فهمت طيب في ذلك الوقت شنو وقع؟ ما ان هناك كل منطقه تحب تاخذ الاستقلال نتاعها هناك في الجزيره العربيه ظهرت طبعا مساله معناتها قيام دين خاطر منطقه الجزيره العربيه ليس لها خيار يا اما توالي بيزنطه يا اما توالي الفرس ولكن المشكل هي لا تحب لا توالي بيزنطه لا تحب توالي الفرس ووقعت المحاولات ان امرؤ القيس يعني تكلم في المساله هذه وشلف بيزنطه وقابل قيصر بيزنطه وتم كما تعرفوا قتله هذه هي الخريطه هذه هذا هذه هي خريطه هذه هي خريطه بيزنطه فهمت هذا قبل الغزو الفارسي شوفوا المنطقه بتاع اسبانيا والمنطقه بتاع المغرب فهمت هذا الكل تحت سيطره بيزنطه هذا طبعا قبل ان يغزو فهمت كسره الثاني في حرب قويه وقعت في القرن السادس تقريبا يعني وقت الاسلام بدا يظهر في الجزيره العربيه فهمت واحتل الشام واحتل فلسطين ووصل إلى مصر واحتل مصر وكسر بيزنطا عندما وقع هذا الشيء أنه في منطقة إسبانيا تم كما نقولوا وإحنا التوسع على خطر هناك فما خطر آخر اللي المناطق اللي تشوفوا فيها ما هم تابعين بيزنطا هما ينجموا نقولوا يميلون إلى التثليث بينما هنا أكثر شيء بيزنطا تخلي روحها معناتها مميزة على الرومان دعت الى فكره التوحيد اذا نتنجم تنحيها التصويره يعني شافوها الناس اذا ادى الى ظهور ما يسمى الدين الاسلامي اللي هو في الحقيقه لم يكن دين اسلامي فهمت لم يكن دين اسلامي وكانت يعني خليط بل يمكن لو نشوفه احنا الهرطقات المسيحيه اللي موجوده مثلا عند الاقباط او عند الشمال الافريقيين او عند الايبيريين كانت نوعا ما يعني هرطقه مسيحيه خالصه بينما الهرطقه النصرانيه اللي موجوده في الجزيره العربيه كانت هرطقه نصرانيه مختلطه بالزردشتيه هذاك علاش انا ضد فكره نقول ان الاسلام هو مسيحي الاسلام هو ذو وصول مسيحيه يهوديه زردشتيه بل بل هو عباره على خلاصه كل المعتقدات والاديان اللي موجوده في العالم من الهند الى اسبانيا. كانت كل شيء ممثل هنا. المهم اللي حبيت نقول نقوله هوني فهمت؟ ان بيزنطه كانت مجبوره لكي تواجه الغزو الفارسي الذي كان نوعا ما يدعو الى معناتها الاله الواحد انها يكون حتى هي عندها اله واحد لكي تستطيع ان تواجه هذا الشيء وقت ظهر الاسلام هنا اللي على الغزو العربي الاسلامي لم يقع غزو عربي اسلامي الا المنطقه واحده في التاريخ وهذا بشهاده المؤرخين هو عندما قوى محمد ومات محمد فمته وشدوا الخلفاء من بعده ووقعت ما يسمى حروب الرده وكل شيء، وقعت مجاعه في عهد عمر وارجعوا للتاريخ حتى المصادر الاسلاميه تذكرها وتذكرها مصادر اخرى غير اسلاميه، ولم يكن هناك اسم اسلام اصلا، كانت عصابات منظمه تحصر سراق مافيا خرجت وهجمت على منطقه الشام ومنطقه فلسطين باذن وتسهيلات من بيزنطه لان كانوا الفرس مسيطرين على تلك المنطقه يعني عباره عباره على انها اعطتهم هذه المنطقه قلت لهم هذيك المنطقه مثل ما فعل مثلا الفاطميون عندما خرجوا من تونس ومشوا الى مصر أعطوا البنو هلال قالوا لهم راهي منطقه شمال افريقيا هي حلال لكم امشيوا واعملوا فيها اللي تحبوا وسمحت وسلحت واعطت لكل شخص من بنو هلال جمل وسلاح وقالت لهم امشوا اسرقوا شمال شمال افريقيا نفس العمليه وقعت انها رؤساء عصابات خرجت نتيجه جوع وقحط ومشاكل وقعت في الجزيره العربيه ذهبوا الى منطقه كما الاردن وكما سوريا وكما هي معتها ومعنطلع غنيه جدا عباد عمرهم ما شافوا هذاك الخير هذوما اصبحوا عصابات شنو عملوا عملوا ما يسمى بالمرتزقه المرتزقه طبعا المرتزق خلصوا يعني ما عملوا ما يسمى جيوش من السريان واحنا حتى لتوا في تونس مثلا فما كلمه اسمها حنش لحنش هي كلمه سريانيه جايتنا من الجيوش السريانيه اللي احتلت تونس فهمت يعني بشي كون جيش ودخل به مصر ولم يدخل به بحربره هذوما هذوما الاشخاص اللي موجودين في مصر الاقباط فهمت يعني عملوا اتفاقيه يعني يمكن وقعت بعض المناوشات كاي عصابات يعني نتاع حومه ولا حاجه واحد باندي يدخل ولكن من بعد هما لقاو ان هذا الدين هو نفس دينهم يعني يؤمنون تقريبا نفس الفكره فهمت اذا نعرفوا احنا لمصر كانت محتله كما شفت في الخريطه هذيك المناطق نتاع مصر وسو و وسوريا وكانت محتلتها الفرس، يعني هما في الحقيقه لم يدخلوا كما نقولوا احنا بيزنطه خسرت الشام وخسرت مصر، عطاتها للعرب البدو الرحل الصعاليك قالت لهم منطقه مصر لكم ومنطقه الشام لكم. طبعا عندما كونت منطقه الشام تحت سيطرتهم انت تصور ناس بانديه ناس سعاليك عندهم في مناطق غنيه جدا يعني الاقباط والمصريين كانوا مزارعين واصحاب حضاره واصحاب انسانيه وكذا وكذا وكذا يحكموا فيهم سعاليك هذا باذن بيزنطه وتحت راية بيزنط طبعا تقواوا واسقطوا الفرص فهمت لماذا هنا نفكر واحنا سؤال وهنا المؤرخين الاوروبيين لماذا المسلمين لم يتجهوا الى بيزنطه لاسقاطها وهي اسهل اسهل لهم من اسقاط فارس يعني كان من المفروض ما دام استولوا على مصر واستولوا على الشام واستولوا على فلسطين بيزنطه بحذاهم يدخلوا مباشره ولكن هما لم يدخلوها لانهم هم مدعومين من بيزنطه وتيل الخلافه الامويه بيزنطه ما سقطتش، وقتاش سقطت بيزنطه من بعد سقطت. فهمت؟ الاتراك هم اللي سقطوا بيزنطه، شوف بيزنطه قديش بقات. قادر. الى الاتراك هم اللي اسقطوا بيزنطه، وهما اللي قاموا الامبراطوريه تاعهم على انقاض القسطنطينيه اللي هي بيزنطه. المهم، يعني باش يوريك معناتها المساله يعني كيفاش تم. احنا نشوفوا يعني معنا من المضحك من المضحك يعني او من معناتها الحاجات المضحكه ان ما يسمى شمال معناتها منطقه الشرق الاوسط ومصر في ظرف 10 سنوات او اقل من 10 سنوات تم اسقاطها من بعد يقولون الغزو الشمال الافريقي يا اخي الغزو الشمال الافريقي هل تظن انه سهل ياسر مثلا يتصوروا ان الغزو تم يعني يعني في في في, في لحظه فهمت هل تدرون ان المسلمين يعني هذوما سعاليك استولوا وتسقطت فارس طبعا فارس شنية هي فارس فارس هي الهند وما وراء الهند والبنجاب وكل شيء عندما سقطت فارس يعني سقطت كل المنطقه هذيك اذا شنو ابقالهم لهم الان شكون العدو بعد سقوط فارس لبيزنطه هما الرومان والمثلثين يعني اللي يؤمنون بالتثليث خطر الفكر التثليثي لأن المشكلة عندما ظهر المسيح ظهر المسيح هناك من تبنى الفكر التوحيدي كتوحيد والروما وتمكنت على الوثانية عندما تبنت المسيحية تبنتها على حسب الأفكار نتاعها اللي هي التثليثية حتى أن مولد عيسى جعله 25 ديسمبر اللي هو عيد أوروبي نتاع الهه من الالهات نتاعهم يعني تغيير كلي فهمت في الواحد المهم خلينا نرجعوا لل شنو وقع في معنتها في على مساله يعني الدخول الى شمال افريقيا خلينا نشوفوا كيفاش معنتها وقعت العمليه معنتها بالضبط فهمت اذا البعض بعد وقتها المسلمين سيطروا فما وثيقه سهل موجوده بين شخص ما يعرفوش هي تعود الى عهد عمر الوثيقة هذه مكتوب فيها موجودة الان الوثيقة هذه أه راسلينها سعى من الجزيرة العربية اما التاريخ نتاعها بالكربون تعود الى عهد عمر يطلبون منهم من مصر انهم يعطيوهم فلوس وإلا بشي يتم خطر كانت فما مناوشات كانوا شي يعملوا العرب العرب القراصنه شي يعملوا يهجموا يهربوا يهجموا يهربوا وهذا غير جيد لمدينه انت تصور الفوضى تقوم في مدينه ان شخص بدا قاعد يهجم عليه اذا شنو التجار شنو يعملوا يمشيوا ويتفاهموا مع الجهه اللي تهجم عليهم ويعطيوها اتوه كما نقولوا احنا فلوس باش ما عادش تهجم عليهم فما رساله موجوده موثقه من عهد عمر فهمت مكتوب فيها يا اما ترسلونا كذا وكذا وكذا وكذا ولا باش نجمع عليكم فهمت خرج الجيش ما يسمى بالجيش القياديه القياديين من القراصنه فهمت تو باش نبداو باش نبداو باش نبداو سامحني سال باش نبداو ها؟ أه؟ لا عفوا المناوشات اللي ذكرتها هي الكر والفر كان مذكورها في التاريخ يستخدموه العرب كر والفر صح؟ الكر والفر نعم الكر والفر فهمت المناوشات هذيك الكر والفر المهم احنا الان عندنا البدو أو ما يسمى بالصعاليك أو بالسمى بال هذوما اللي خارجين نتيجة المجاعة اللي مذكورة في كتب التاريخ الإسلامي، إستولوا على الشام وأسقطوا فارس وأسقطوا مصر والآن الهدف نتاعهم هو إسقاط روما، يعني ما يسمى المنطقة الغربية من أوروبا. به، خرجوا بجيش سرياني مرتزقة وأقباط. فهمت؟ يعني خرجوا ورغم ذلك ورغم ذلك لو احنا عطنا نذكر التاريخ نقولوا غزو شمال افريقيا صحيح ولا رغم ان عندما نعود للتاريخ نلقاو ان فما تقريبا خمسه غزوات وقعت لشمال افريقيا فهمت خمسه حملات الحمله الاولى 642 فهمت يعني الحمله الاولى والحمله الثانيه 665 الحمله الثالثه 670 الحملة الرابعة اللي قادها زهير بن قيس، فهمت؟ وفي كل حملة، عندك الحملة الثالثة، نضرب نحكيو على الحملة الثالثة اللي هي مهمة، الذي قادها عقبة بن نافع، 670 تقريبا، ويعتبرون على أنه فتح، لم يكن فتحا أصلا، كان كر وفر، وهو أمر غير صحيح أن عقبة بن نافع فتح شمال أفريقيا، لم يكن سوى مغامرة قام بها، فهمت؟ بغارات سريعه على المغرب فهمت من بعد يهرب وفي وهو في الرجوع نتاعو فهمت تلاقاه وقتها كسيله وقتلو وعاودت هذاك علاش نقول شمال افريقيا سبعين سنه باش تم فتحها لماذا لماذا سؤال يسال لماذا شمال افريقيا كانت اصعب من فتح مصر والشام لان الشام والشام والرافدين ومصر كانت تحت سيطره كامله البيزنطه بينما شمال افريقيا كانت بيزنطه مسيطره على السواحل <تصفيق> سامحوني والرومان عندهم تواجد موجود تواجد مثلا جرجير اللي هو معناتها قائد مسيحي موجود معناتها في جنوب تونس فهمت هو مسيحي موالي لروما يعني هي حرب رومانيه بيزنطيه حتى الان فهمت مساله اسلام غير موجوده حتى الان يعني هم يتكلموا على لا لا فما عرب اول حاجه عند ما غزو عربي ونقولوا جيش عربي فماش جيش عربي فما قاده فهمت عباره يا سال انك انت تمشي تعطي الواحد مرتزق مرتزقه مثلا عربي وتقول له امشي يهجم لي هاو جيش ومشي يهجم لي ما يتسماش يعني جيش عربي واسلام والاسلام وقتها اول حاجه العربيه, في في العربية يخي فين العربيه يا اخي فين باش يفهموا يا اخي الامازيغ باش لهم تصور انت تمشي للصين تهز مكتب كتاب بالعربي تقول لهم يدخلوا في الاسلام يدخلوا في الاسلام ما تجيش ما تجيش المهم خلينا نكملوا ونقرأ نشوفوا على مساله الحمله الثالثه اللي انتهت طبعا بعد الحملة الرابعه اللي زهير بن قيس ونلاحظوا ان عقبه بن نافع حاول دخول اسبانيا ولكن عاد لان يعني رغم اللي هو ما تحت قياده امازيغيه يعني فما امازيغ مع قوسيله كان يعني قائد امازيغي يعرف فهمت لكن الخلاف اللي وقع بينه وبينه ادى الى مقتل عقبه بن نافع ثم وقعت الحملة الرابعة اللي هي قادها زهير بن قيس فهمت أحد قادة جيش عقبة فهمت واستطاع واستطاع معنتها مواجهة الزعيم الأمازيغي كسيلة وقتله عام 686 فهمت تم قتل كسيلة وبعد معنتها رجع اش عمل؟ نورمالمون من المفروض من المفروض سال توقيس قيس عندما انتصر انتصر على كسيله. من المفروض يبقى في شمال افريقيا. لا. رجع الى مصر. ورجعت شمال افريقيا الكل كيما كان. هذا باش يوريك اللي ليس هناك غزو. هناك كر وفر. سرقه فقط. فهمت؟ عصابات هي اللي تقوم بهذه العمليه لا اكثر ولا اقل. من بعد صارت الحمله الخامسه وهي عام 693 بعد الخليفه عبد الملك فهمت؟ الحسن بن النعمان في حملة ضد بلاد الامازيغ على رأس جيش مكون من حوالي 40 ألف رجل وهو أمر غير معقول هل تدري فما حديث موجود عند في المصادر الإسلامية عندما عمر أراد أن الجيش متاعه يتقدم في عهد عمر هذا حديث في الكتب الإسلامية قالوا له وصلنا لمصر هل نمشي ونكمل القدام قالهم لا لا متقدموش جذوك ما فهمت وعندهم بحر الظلمات يعني كان عدد الكثافه السكانيه ما تنجمش تتصورها بالك يعني تصور انسان عايش في الجزيره العربيه من بين القبيله والقبيله 20 كيلومتر من بين مكه والمدينه 400 كيلومتر ما تلقى حتى شيء كان الحشيش كان تلقى كان الصحراء تمشي المنطقه كيما شمال افريقيا فهمت تلقى اللي فما الجبال وفما البحار وفما المدن وفما كذا يعني انت مساله انت مش معقوله أربعين ألف أربعين ألف قال لك أرسلهم طبعا فما يقول لك هذه مبالغة لكن نفترضه حتى أربعين ألف يعني يمكن يعني مش صحيحة عش علينا في المسألة أربعين ألف رجل وأمر وهو معناته يعتبر أمر مش ممكن أنه أربعين ألف إنسان يستطيع أن يشق صحراء ليبيا وتونس وهذا بي فما, فما واحد اسمه مونتجومري هذا المارشال مونتجومري هو هذا في الوقت الحاضرها في الوقت الحاضرها الوقت الحاضر الحاضره مندمري هذا ما نجمش يعدي 10000 جندي في الصحراء سوا بالامكانيات يعني هذا في الحرب العالميه الاولى بالامكانيات نتاعنا بكل شيء ما نجمش يعديهم ما تقول قالت فياج المسلمين عدوا 40000 جندي في الصحراء الليبيه راهي الصحراء الليبيه مش لعبه راهي صحراء معناتها غريبه جدا يا فهمت المهم خلينا نرجعوا للحمله هدية يعني معناتها واستطاع ان يدخل استطاع معناتها الجيش هذا اللي هو اكثر من الاقباط وكلهم مرتزقه لا مسلمين لا شيء. اقباط وسريان. فهمت بعد خيبات كبيره الاستيلاء على البلاد وسقطت قرطاج بيدهم عام 698 وعام 700 و701 سحق الامازيغ في معركه ما نعرفوش التفاصيل نتاعها قرب تونس. فهمت؟ رغم الغموض اللي موجود حول هذه الأحداث، هنا تو باش نوصلوا للموضوع اللي يهمنا، فهمت؟ تم وقتها سقطت طبعا قرطاج، سقطت قرطاج، آه خاطر يمكن الشرقيين ما يعرفوش، أما سقوط قرطاج هي هذيك بحدها منطقة الشاوية اللي هي توصل إلى المغرب، يعني اعتبر الجزائر كامل سقطت. فهمت؟ هذاك هو معناتها النظام خاطر كي تسقط العاصمة أو تسقط مركز الثقل الباقي الكل يسقط وخاصة عندما نشوف الفتوحات الإسلامية لو كان الهدف امتاحها نشر الإسلام لاتجهت نحو إفريقيا ولكن لم تتجه نحو إفريقيا اتجهت نحو إسبانيا علاش اتجهت نحو إسبانيا؟ لأن الهدف امتاحها هو محاربة عدو بيزنطة. كان بامكان للمسلمين ان يحتلوا كل افريقيا كانوا ينجموا يدخلوا للتشاء للسودان يابطوا للسودان ويمشوا لتنزانيا والكينيا ويمشوا لاثيوبيا هما اثيوبيا ما كلموهاش اصلا خلوها كما هي مسيحيه لتو. علاش حسب رايي على خاطر هو مش هدفهم هما عندهم مهمه هذو مجمع جماعه عليك مجرمين فهمت عندهم مهمه عندهم ارباح عندهم سرقه عندهم كذا عندهم كذا عندهم كذا حتى ان احد معناتها بين قوسين احد الطبيب نفساني قال لي لماذا في شمال افريقيا عنا كثير نصب الدين ديما دير ربك دين, دين دين دين دين وعنا كثير نصب فرج المرأة عنا بطريقة غريبة ما تنجمش تتصورها يمكن تعرفوها انتم علاش قال لي لأن سبب انه هذا ما تعمل دراسة على الموضوع لأنهم دخلوا في الاسلام بالقوة فاصبحوا يسبون هذا الدين الذي اذلهم. واصبحوا يسبون فرج المراه لان المراه هي اللي هزوها عبيد وهزوها امه يعني طيحت لهم خشوماتهم طلعت لهم قيمتهم يعني كان الامازيغي باش يعيش باش ما المسلمين ومن هنا احنا عندنا كلمه معروفه في تونس وفي شمال افريقيا وقت نقول يعني هل تريد ان افعل ذلك يعني بالقوه نقول هل تحب تعمل هذاك بالسيف بالسيف بالسيف يعني بالقوه ومن هذاك جات معناتها الإنسان تاع تونس وشمال افريقيا كي تتعارك مع الراجل اللي هي مش موجوده في الشرق كي تتعارك مع الراجل تقول له ماكش راجل ماكش راجل على خطر ما على عرضك وتجوح الزونه هذي قاد في البسيكولوجي في الطبيعه النفسيه امتاع الشمال الافريقي الى يومنا هذا وهذه دراسات علمية غربية خلينا نمشوا للموضوع اللي همنا واللي ما من نشب شنو منه اللي هو معناتها سقوط شمال افريقيا عندما سقطت شمال افريقيا وصلوا للمغرب وكل شيء، طبعا كانوا يمكن ان يتجهون نحو الجنوب والجنوب صحراء والجنوب يعني كان جو هما رب الحق راهم مشاو للصحراء كما بلادهم لا وانما هما امازيغ ويعرفوا شنو هو اسبانيا ويعرفوا فين موجود الخيرات وكل شيء المهم عام 711 شنو وقع عام 711 ارسل موسى بن موسير اول حاجه يعني هنا هنا من النكته الغريبه فهمت انه ارسله مع 7000 جندي 7000 جندي قال لك فين تم نقلهم نقلهم في بواخر صغيره يعني 7000 جندي كانوا ننقلوهم في بواخر صغيره يحب لنا ثلاثه شهور باش ننقلوهم. ثلاثه شهور، تعرف شنو ثلاثه شهور؟ وهذوما الزوارق الصغيره هما الزوارق اللي قلت لك عليهم اللي توا يستعملوهم في زوارق الهجره. وكانت زوارق الهجره عندما تجي إسبانيا كان امر عادي، يعني هجره ماشيه جايه يعني عباره على مكان انتقال. خلينا نتكلموا على المساله هذه النقطه المهمه جدا اللي هي مثل الهجوم الأول اللي يقع اللي هي هجوم اللي معنا خرجوا عليها أسطورة وكذا وإنها قالوا لهم البحر ووراءكم والعدو أمامكم لا وقت هبطوا هذوم الجنود في جبل طارق ما كانوش يعتبروهم عدو عندما يشوفوا في بواخر جاية الجبل طارق ما يعتبروها مش عدو والناس احنا نعرفوا قبل كانوا معتين يسافروا ويحملوا معاهم سلاح فهمت يعني ما هوش أمر عادي بل ان هذا المؤرخ اللي هو مؤرخ اسباني اللي كاتب كتاب ننصحكم باش تقراوه اظن موجود النسخه نتاعه بالعربيه اللي اسمه لا غوفوليسيون اسلاميك ما يسمى الثوره الاسلاميه في الغرب فهمت وهو هذا مترجم بالفرنسيه ومترجم ومترجم بالعربيه اظن هذا من احسن الكتب الذي يدل بالادله وبالوثائق وبكل شيء الا لم يكن هناك غزو اسلامي اصلا كذبه في كذبه خاصة لإيبيريا شنو وقع؟ طبعا الناس اللي نزلوا في ايبيريا مع طارق بن زياد شعاملوا عملوا؟ ما قعدوش، قعدوا فتره وعادوا رجعوا وسرقوا يعني سرق يعني هما ما كانوش متعودين انهم يجيوهم السرقه من الجنوب. الايبيريين ما كانوش متعودين انهم يعرفوا الامازيغ عندما يجيوهم الاسبانيا ما يسرقوهمش يعني يتعاملوا معاهم تجاريا وكل شيء. لكن المره اللي مشى فيها طارق بن زياد ولا ربهم مسلمين. ولا ولا ولا صراخ ولاوا مجرمين. اذا هما وتدخلوا الناس يعني تصور انت مثلا انت يعرفوك اللي انسان باهي وتدخل المكان ديما تدخل له وتتعود تدخل له يكلموكش. تصور انت وليت مسلم وتدخل وتفجر روحك. يعني يعني يعني بتسرق ولا حاجه وتهرب. اختلف الامر اختلف فهمت فهمت فهمت التغيير اللي وقع؟ نعم نعم انا معك نعم. يعني اسمع أسب... منطقه القوت القوت عدد سكانهم وقتها في القرن السابع عشر ميلادي من بين 20 من بين 10 ملايين و مليون مش من بالغوش يقولوا معناتها اقل شيء عشر ملايين اكثر شيء 20 مليون نقولوا 15 مليون هل يمكن أن 7000 واحد بقيادة طارق بن زياد يدخلوا لاسبانيا، فهمت؟ وما فماش جيش يعرضهم مستحيل، إذا دخلوا بزوارق صغيرة ودخلوا على أساس أنهم أمازيغ يعني عادي، فهمت؟ وكانت فما معناتها معناتها مسألة عادية ما فماش خلاف بيننا. كريم هل كانت هناك نية مبيتة؟ نية مبيتة؟ نعم، أوكي، استمع نية. نية بالقيادة الإسلامية طارق بن زياد هو مولى لموسى بن نصير، يعني ولا مسلم يعني هو هو عبارة على استقل. أنت تعرف محمد يعمل هذيك الأساليب، تو مثلا وقت حب يقتل أحد المعارضين، لا أرسل له صديقه صحيح هو مسلم وبدا يسبله في محمد ومحمد خايب وكذا وغدره وقتله كعب بن الأشرف اي كعب بن الأشرف يعني هذا مش أسلوبنا هذا تعلمناه من العرب مش العرب راهو حاشا العرب فهمت من من, من, من هذوما صعاليك صعاليك المجرمين المهم سرقوا ورجعوا وقتها رجعوا رجعوا بغنايم كبير موسى بن بل في مخه فهمت قال هذا يعني عرفت يعني هما دخلوا شمال افريقيا شافوا الزين زادوا دخلوا اسبانيا شافوا الزين نتاع عشرة 10 مرات فهمت؟ بل تقصد بثلاثة أكثر هذوما فهمت؟ ولا عمل عاود رجع ب 25 ألف جندي. طبعاً وقت رجع ب 25 ألف جندي، مادام طارق بن زياد عمل العملة نتاعه، ومعناتها وسرق وهرب، فهمت؟ القوط باش ياخذوا احتياطاتهم وقتاش يجي جيش جي آخر حطوا الجيش نتاعهم. حط. وقت جاء موسى بن نصير ب 25 جندي، وقعت معركة. المعركة الثانية. وقتها وقعت هذيك المعركة شنو وقع هي طبعا القوة عندما حظروا رواحهم المرة الجاي كما نقولوا احنا أنت بعثت لي مثلا أربعة من الناس سرقوني وهربوا أنا حضرت روحي باش نواجه أربعة من الناس أنت بعثت لي واحد شفت الخبز حما نتاعهم و خمسة لهم 25000 جندي نجموا نقولوا في المعركة هذيك خسروا المعركة من بعد القوة هما عباد عندهم مشاكل مع شمال اوروبا عندهم مشاكل كبيره مع شمال اوروبا قطر هما موحدين والاخرين مش موحدين وديما يهجموا عليهم ويختبسوا لهم من سهم يسرقوهم كل شيء وقت غزره المعركه شمال معاهم الحرام موسى بن نصير عملنا معاهم اتفاقيه هاني نقرا لكم الاتفاقيه اللي موجوده في المصادر الاسلاميه فهمت هذه الاتفاقيه مبرمه بين عبد العزيز بن موسى بن نصير مع دومير ابن عبدوش معنتها بحمايه ليبيريا بسم الله بسم الله عادي فهمت؟ أه نحن عبد العزيز بن موسى نتعهد بلا يكون ثم اجراءات خاصه ضده او ضد اي من رجاله، يعني هو تعهدوا باش ما يكونش اي اجراءات خاصه ضده ضد رجاله. ان لا نترصد له ولا نزيح عن المنق لن يقتل ولن نقتل اتباعه ولن نأسرهم. ولا نحول بينهم وبين زوجاتهم وابنائهم، ولا نكرهم احد على دينه، ولا نحرق كنيسهم، ولا نستولي على مقدساتهم في المملكه، طالما انا دومير يلتزم بالشروط التي اعددناها له. بما انه سيطر على سبعه مدن هي مولا معنتها مش لازم نذكرهم المدن، فانه سيتعهد يعني المسلمين يعني هدوم العصابات فهمت؟ انهم يوالوهم باش يحميوهم ما يسمى الغزو الشمالي. فهمت؟ وهنا بدات العمليه، يعني ولا الجيش الامازيغي عمل معاهده واتفاقيه مع القوط باش يحمي باش يهجموا خاطر هذوما القوط يتعرضوا بهجومات كبيره، ومن هنا ارسل موسى بن نصير امدادات من الامازيغ وتضموا مع يعني هذا قال لهم انتم ما صارلي وما يهمنيش فيكم ما فما حتى فرق من بيناتنا. فهمت؟ انتوما وإحنا انتوما وإحنا كيف كيف. وهجم بجيش، فهمت؟ نحو المناطق الشمالية اللي هي تهدد منطقة القوت واحتل وتعدى البيرينية واحتل إسبانيا، ووصل حتى المدينة بوايتيي اللي هي مئات كيلومتر بعيدة على باريس. وهذه باتفاقية تمت من بين الجيش الأمازيغي. بقيادة موسى بن نصير. والقوطيين يعني اتفاقيه هذه سلميه، اتفاقيه سلميه من اجل انهم يعني ينحيوا الخطر ما يسمى بالخطر الشمالي اللي مهددهم. اذا هون شنو وقعت؟ يعني المساله يعني شنو وقعت؟ عندما الامويين طبعا انا حبيت أقول لكم حاجه انه في الوقت هذاك كانت الدوله الامويه موجوده في الشام. وكانت تطلع على البحر الابيض المتوسط، وكانت تتابع الاخبار طلع باي طريقه؟ كانت تتابع الاخبار عن طريق النار في البحر. يجيو مثلا في اسبانيا في برشلونه، يعملوا نار يشوفوها جماعه الطنجة يعطيوهم اشارات، راه مثلا نحتاجوا 1000 جندي، نحتاجوا ألفين جندي، رانا ربحنا المعركه، رانا خسرنا المعركه. في الليل يعملوا هذاك الشيء، من طنجه الخبر يتنقل كما نقولوا احنا المليلية سبتة من سبتة للوهران من وهران للجزائر من الجزائر القرطاج من قرطاج للسفاقس من سفاقس للترابلس من ترابلس لمصر من مصر تشوفوا اهل الشام تليفون في اللي متاح يعرف شنو هو القاعد بالضبط اشارات من بينا يعني شفت القوه نتاعهم يعني انتم تظنوا ان الناس قبل كانوا حمير ما كانواش حمير كيفنا كيفهم فهمت اذا وقتها ارسل موسى بن نصير للجيش الاموي وقتها شارل مارتان هذا يسميه شارل مارتو يعني المطرقه. اوقع اوقع مجزره كبيره للمسلمين في بواتيه لتوا اسمها بلاط الشهداء، 20 الف مسلم تذبح مش مسلم يعني سعلوك منهم قوطيين ومنهم اا أه كما نقولوا احنا امازيغ وكل شيء. رفض الخليفه الاموي ان يرسلهم امدادات وخسروا المعركه وطلب من موسى بن نصير وطارق بن زياد بالعوده الى الشام. خاطر خاف، خاف ليسيطروا، خاطر شنو تعرف على ايش خاف؟ في الحقيقه لو هما سيطروا على المنطقه هذيك باش يوليو يهدوا بيزنطه. وهو عمل اتفاقيات مع بيزنطه انها ما بش تولي بيزنطه محاصره من طرفها صع من يمين وليسا من جهه اوروبا الغربيه ومن جهه الشرق الاوسط فلهذا لم يقم بهذاك الشيء وانتهت يعني المعركه ورجع طارق بن زياد وما له حتى اثر شنو اوقعلو يقولو وقتلوه كذا وهكذا هذا الذي نسميه الغزو وهنا باش نقول لكم حاجه انه وقتها خسروا المعركه القوطيين رجعوا للحدود نتاعهم ونصبوا رواحهم تنجم تحط التصاور الملوك متاع والجيش اللي سميوه الغرناطي والإسباني واللي يقولوا أوّموي المشكلة وقعت نفس الشيء هبش نفهم كبير النقطة نفس الشيء في شمال إفريقيا في شمال إفريقيا لا. كلمة أمازيغية ما كانتش تعني كل الأمازيغ كانت تعني أشراف شمال إفريقيا أشراف شمال إفريقيا أه شوفوا الجيش خليني نوريكم الجيش، الجيش هون الكل ابيض وعينيه ازرق وشعره اصفر وفهمت هذا الجيش، هذا جيش عربي؟ عدي التصويره الاخرى. شكلهم مش صعاليك كريم. أي <تصوير> يعني هدايا بعد معناتها هدايا من بعد يعني لخسروا المعركه ورجع موسى بن نصير انتهى ما عادش فما لا غزو لا اسلامي لا عربي. فهمت؟ شوف تعدي الصور الاخرى؟ اكيد بستمع. كريم في سؤال انا باش نجيبك على سؤالات سير لحظه آه. نشرب حاجه عادي تصاور اي نو لانه الساعه واحدة فقط الموضوع راح يكون اكبر احنا خلصنا خلاص تعدي تصاوره يا yeah, هاي هذا خليفه المسلمين خليفه المسلمين شكله من الحجاز بالمرة <تصفيق> هذا عربي بس الله ما اعرفه لو حتى زي كريم مقاتلين اوروبيين اوروبيين لابسين زي امازيغي فما شويه هكا من بعد من بعد نحكي لكم يعني باش نكمل لكم الغزو نحكي لكم بقيه الغزو بستواني. غير عادي تصاور باش النجم فهمته نعم لانه صراحه كانوا في اللابتوب الثاني فسحبتهم على هذا على السريع. اه كنت حاطهم في اللابتوب اه صوره آه، اخرى اي آه، صوره اخرى هتبحث. هذا هذا يا سيدي لا المهم الكتاب فيه التفاصيل اللي قلت عليه و, و... معناتها انت... كمل عندي الصور مش مش مشكل يكفي الصور خلينا نكملوا الحكايه خاطر معناتها طولنا مش منطولوش آه. نطولوش. يبن... آه... بعد بعد ال... باش نوضح لكم نقطه مهمه كلمه امازيغ يعني الاشراف اوكي؟ فكانت كلمه امازيغ تطلق الا على اشراف شمال افريقيا ما كانش تطلق على كل الناس وقت جاؤوا المسلمين بفكره الاشراف الشريف ما يسمى السيد فهمت هما من عائله الرسول الامازيغ اللي يتسموا اشراف ولا هما شرفه نفس الشيء عند القوط كانت عندهم طبقه اسمها الاشراف ولو اسمهم عرب فهمت ولو اسمهم عرب ولو اسمهم بالاسماء العربية، علاشوا ما عملوا هكذا باش يحميوا رواحهم من التثليث اللي هاجمهم الفوق. وهكذا بشوية بشوية بدا يتكون ما يسمى الحضارة، ما يسمى الأندلسية، وهنا لو نرجعوا للتاريخ، شكون كتب على الغزو الإسلامي أو العربي إلى إسبانيا؟ واحد اسمه ابن حبيب 100 قرن يعني في القرن الثامن ميلادي اكتب كتاب يعتبر تمشي تقراه كانه الف ليله وليله الكل كذب هو انسان يعني بعد 100 سنه بعد 100 سنه من يعني القوط يعني القوط بشحمي ورواحهم لازمهم يتبناوا نفس العقيده نتاع شمال افريقيا خاطر شمال افريقيا هي اللي باش تحميهم من الشمال فهمت ولو يلبسوا كيفهم ويعملوا كيفهم ومع بقاء الديانة نتاعهم ومعا كذا بشوية بشوية بشوية، ولو ترجع أنا معناتها عندي في الحقيقة العملات وكل شيء يعني اللي موجود الصليب وموجود لا إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله هي كلمة معناتها هما كانوا يؤمنوا بها. مش يعني إسلام ومكتوبة باللاتينية ومكتوبة بالعبرية. إذا كل المصادر اللي تتكلم على غزو شمال أفريقيا ترجع لابن حبيب هذا اللي هو كان في إسبانيا، بعد مائة سنة ومشى المصر وكتب الكتاب هذا بعد قرن من ما يسمى الفتح وأصبحت أسطورة الفتح الإسلامي للأندلس في حلقة قادمة نحكيه شنو موقع بالضبط بش الأوروبيين يعني كما نقوله الشماليين حروا الأندلس خطرهم في بالهم اللي علاقتهم من بين شمال إفريقيا وأوروبا هي علاقة التقاء حضارات وتعامل وكل شيء يا اخي ولو لو يسرقوا فيهم ويحبوا يسرقوا في كل اوروبا صريع هذا ولا العصابات اذا قرروا الاوروبيين بشي نف اوروبا نتاعهم من هذوما اصع عليك المجرمين اللي تسمى اسلام وترفضوهم على بكرة تاع اليوم انا باش نزيد نقطه برك هل تدري قد كلمه اسلامي مش موجوده في القاموس العربي كلمه اسلامي وجدت عند الاندلس ما معنى اسلامي؟ اسلامي يعني يهودي أو مسيحي موحد ينتقل للإسلام، يصبح اسمه اسلامي. ونرجع للمصادر أنها أول تسمية تمت تسميتها، أول تسمية تم تسميتها اول تسميه تم اسلامي، خاطر قبل ما اسلامي، مسلم فقط، ما اسلامي، كلمة اسلامي ما فماش، أصلاً ما فماش. اسلامي شنو معناها؟ يعني الولاء للإسلام. كحكم، يعني الأندلسيين اللي كانوا في في المسلمين اللي كانوا يحكموا في الأندلس، كانوا يطلق عليهم اسلاميين، ولو ترجع عندي وثيقة أنا، متاع وقت تم محاربة الواحد، كانوا يحاربون في الإسلاميين، ما يحاربوش في المسلمين. كان الجيوش المسيحية كاترين وغيرهم، تقول لك نحارب في الإسلاميين، شنو معناها الإسلاميين؟ هم الناس اللي جاوا سرقوا لنا الأرض هذه، فهمت؟ واللي احنا كانت معنا معها مع علاقه محبه ومع علاقه واحد هم سرقونا، اذا من وقتها جت كلمه اسلامي ومن بعد استعملت على اساس بعد سقوط الامبراطوريه العثمانيه على اساس المقصود بها من يريد ان اعاده الخلافه وهي تسميها تسميه صحيحه لان المسلم اللي يحب الخلافه ويحب يسرق يتسمى اسلامي. فهمت؟ وانت وانتهينا. كريم جزيل الشكر على الطرح الرائع صراحه معلومات جميله جدا. تحب ننهي ونعمل الحلقة الثانية فيما بعد؟ آه آه آه آه <تصفيق> <تصفيق> كان فما سوير ولا زوز؟ او انا عندي صراحة آه خلي اركز على القوطيين لانه هل لون البشرة انا وجاي السلعة المورو كمان المورو ايه المورو ابيض وعينهم زرق والشعر بتاعهم مستصفر مستحمر مشكلتهم مع شمالية اوروبا هل بسبب ممكن يكون عرقي ولا بس التعامل ديني ديني كان مشكله بتاعهم ديني كانوا موحدين اوكي وهل للمورا مثل مراكش الان وموريتانيا وهكذا المورو له اسم يعود الى هذه الحقبه من الزمن؟ ما على خاطر عندما تم طرد راهو تم تم تنظيف تنحكي في, الف... في الواحد راهو اي واحد اليهود الكل طردوهم ما طردوش كان المسلمين طردوا اليهود وطردوا اللي بقاو قوتيين يعني بقاو على التوحيدية التوحيدي وطردوا المسلمين ما خلو كان المثلثين اللي مثلثش اللي ما يقولوش الاب والروح القدس وفهمت التثليث يقتلوه ولا يهرب اليهود الكل هربوا المغرب المغرب وتونس كان كمان في اختيار انه بامكانهم تحول للمسيحيه صح اعطوهم اختيار اخر. لا اعطوهم بق... عملوا له القانون بتاعهم اسلم تسلم. اه. تمسح تسلم. تمسح تسلم. اتثلث تسلم. يعطوهم الصليب تبوس الصليب تقعد ما تبوسش الصليب يا اما نقتلك يا اما اهرب. عملوا لهم القانون بتاعهم، قانون الاجرام بتاعهم. بنفس السلاح حاربوهم بنفس السلاح. نفس الشيء، ما ينفع معاهم كان هكاك يا سيد. أنا يعني يا يا الكريم أنت تقرأ أفكاري أنا أتفق معك يعني من أول مرة بس ممكن نخليها على المرة الجاية ولا الآن الهجرة الجديدة وأعتقد مرة نفس الشيء نفس الشيء يا المرحوم القذافي ذكر مرة سنغزو أوروبا لكن هالمرة بدون سيف في الهجرة حتى حتى المرة الأولى ما غير سيفها حتى المرة الأولى بالثقة جاءوا دخلوا كتجار وكمتعاملات وسرقوا أوروبا تو يحبوا أسرقوها مرة غدروهم والآن مثل ما هذه الصورة أنه في مهاجر لكن أوروبا الآن فهمت اللعبة فهمت اللعبة أوروبا وذاته نحكي عليه في الحلقة القادمة أنها بنت لهم الجوامع باش يبقاوا معروفين ما خلتهم يدخلوا في المجتمع متاحهم علاش أوروبا تشجع الجوامع في أوروبا على خطر كما تشجع لهم الجوامع وتعامل لهم تضييقات باش يوليوا كيفها وما عادش تعرفهم فين. فهمت؟ و.. آه.. يا فهمت عليك. فهمتهم ورب رأي راهي اوروبا ماهيش حماره رأي اوروبا عرفتهم لا يلدغ المرء من الجعر مرتين المره الاولى دخلولها لها لها وعرسوا بهم ونورمال حتى البرتغال ولا كلهم شعوراتهم كيل آه <تصفيق> فهمت؟ ولات المرأة عندها شلاغم في أوروبا في البرتغال تمشي المرأة تلقاها عندها شلاغم ملاحية كما راجل <تصفيق> اوكي ريب دون ما نتجاوز موضوع الحلقة القادمة سيكون طرد ايش يسميه طرد ولا طرد طرد طرد إبادة إبادة إبادة إبادة من أوروبا الإبادة الأولى وما زلت الإبادة الثانية سوف تنتظر لي الثانية ثانية. alright، so <تصفيق> سيكون الأعوان عادلين إبادة وطرد صعاليك الإسلام من إسبانيا وأوروبا. <تصفيق> كريم العبيدي، جزيل الشكر على وقتك الثمين وأنا عارف إنك يعني مستمر في حملك حملتك التنويرية. مشكور دائما وسيخلدك التاريخ على كل ما تقدمه صراحة. شكرا أخي <تصفيق> سالو، شرفني نكون معك يعني حقيقة شرفني ياسر نكون معك. Okay. شكرا جميعا للمشاهده وللمتابعه ومره اخرى جزيل الشكر لكريم العبيدي تحياتي محسن. محسن. محسن.